باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا آخری اشرہ جس میں پوری دنیا میں مسلمان اعتکاف بیٹھتے ہیں الحمدللہ وہ گھڑیاں آج ہماری زندگی میں دوبارہ آ رہی ہیں اتکاف کے لیے کافی سارے احباب مسجدوں کا رخ کرتے ہیں مسجد میں اعتکاف بیٹھتے گئے اللہ رب العزت جو بھی احباب مسجدوں میں جہاں کہیں بھی اتکاف بیٹھے رب ربط ان کا اتکاف بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اسی حوالہ سے کافی سارے مسائل جو کہ احتکاف بیٹھنے والے ہر بھائی کو جو ہے نا درپیش ہوتے گئے تو انہی مسائل سے آگاہی کے لیے آج کا ویڈیو پیغام آپ تک لے کر آیا ہوں احتکاف کیا ہے اور اعتکاف کی نیت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کے مسائل کیا ہیں اس کا وقت کیا ہے اور اس میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے ان شاء اللہ عرزیز آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اللہ رب العزت ہم سب کو جو بھی اس میں بیان کیا جائے جو بھی اس میں مسئلے مسائل بتائے جائیں ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا رکنا جیسے کہ قرآن مجید میں بھی گیا و تم آکفون فل مساجد کہ مردوں پر لازم ہے کہ وہ اعتقاف جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے گھر میں مرد اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتقاف مسجد میں بیٹھے اور اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ وہ بندہ روزے بھی رکھے اگر وہ روزے نہیں رکھتا تو وہ اعتکاف بھی نہیں بیٹھ سکتا احتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط اور لازم ہے اگر کوئی بندہ اعتکاف بیٹھا ہوا اور روزہ بھی رکھا ہوا اور روزہ ٹوٹ گیا تو ساتھ ہی اس کا اعتکاف بھی جاتا رہے گا تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے اور اس کے بعد اعتکاف کی فضیلت آقا کریم علیہ صلاحت و سلام فرمایا کہ جو بھی بندہ رمضان المبارک کے آخری ایام میں آخری دس دنوں میں آخری اشرہ میں اعتکاف علمساجد کا اہتمام کرتا ہے مثلاً مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو دو عمرے اور دو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے ایک اور روایت ہے آقا کریم علیہ صلاحۃۃ وسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسجد سے باہر عام زندگی میں جو نیک عمل کرتا تھا نیک کام کرتا تھا ظاہر ہے کہ جب وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے گا تو وہ کام تو وہ نہیں کر سکے گا تو جو بندہ نیک اور فلاحی کام کرتا ہے اور وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھ جائے تو دس دن وہ یہ کام تو نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا تو آقا کریم علیہ صلاحات والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا بندہ جو دس دن مسجد میں اتکاف بیٹھے جو کہ فلاحی کام نیک کام کرتا تھا اچھے کام کرتا تھا تو ان دس دنوں میں وہ ان کاموں سے رک جائے گا لیکن رب تعالیٰ ان دس دنوں میں جو کام وہ کرتا تھا وہ کیے بغیر رب تعلیٰ اعتکاف کے برکت سے اس کو اس کا مکمل مکمل ثوابط کرے گا اس کے بعد اعتکاف سنت معقدہ اللکفایہ ہے مطلب کہ مسئلہ یہ ہے یہ ہے کہ شہر میں سے ایک بندہ لازمی اعتکاف میں بیٹھے لیکن اب ماشاءاللہ ہمارے محلے بھی شہر سے بھی بڑے بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو اب مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ ہر محلے سے ایک بندہ لازمی اعتکاف میں بیٹھے تو یہ لازمی ہے کہ محلے سے ایک آدھا بندہ ضرور مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کرے اس کی نیت زبان سے دہرانا لازمی نہیں ہے کہ بندہ نوعیت سنت القاف یا اس طرح کی کوئی نیت کرے نیت کا مطلب ہوتا ہے دل کا ارادہ مرد جب مسجد میں جائے گا اس وقت وہ مسجد کے اندر جا کر یہ نیت کرے گا کہ میں دس دن سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں تو جب یہ نیت دل سے کرے گا تو وہ اس کا اعتکاف شروع ہو جائے گا اور اعتکاف کا وقت بیسویں روزے کی نماز اثر ادا کرنے کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے جو بھی بندہ اعتکاف بیٹھنا چاہ رہا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ مسجد میں پہنچ جائے اور اعتقاف کی نیت کر لے اگر سورج غروب ہو گیا اور وہ نہیں پہنچ سکا تو پھر وہ سنت اعتکاف سے محروم ہو جائے گا کوشش کریں کہ بر وقت مسجد میں پہنچیں اور ٹائم پر اعتکاف کی نیت کریں اور اس کے بعد حالت اعتکاف میں بلا وجہ بلا ضرورت بلا شری عذر مسجد سے باہر نہیں جا سکتے آپ اور حالت اعتقاف میں گپیں لگانے سے زیادہ بہتر ہے کہ بندہ عبادت کرے کم کھانا کھائیں گے تو نیند بھی کم آئے گی اور بندہ اس میں عبادت بہت زیادہ کر سکے گا بندہ اعتکاف کی حالت میں فنائے مسجد میں جانے سے گریز کرے بلا ضرورت وہ اگر فنائے مسجد میں جائے گا اور وہاں پر بلا ضرورت باتیں کرے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اگر راحت حاصل کرنے کے لیے دوران اعتکاف کوئی بندہ نہات نہ تک ہے تو وہ اعتقاف کی برکت سے معروم ہو جائے گا تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے کیونکہ رب تعلیٰ کو آج پسند ہے